ازيكم يا جدعان واهلا بيكم في فيديو جديد اكيد يعني كلنا عارفين مركز الدفاع ومش محتاجين نهر كتير ونتكلم عن اهميته في الملعب واكيد برضو عارفين ان الدفاع لا يقل اهميه عن الهجوم الهجوم القوي بيكسب ماتشات اما الدفاع القوي بيكسب بطولات معروفه يعني فانا في الفيديو ده هنبهك لشويه حاجات لو انت مدافع لازم تشتغل عليها وتطورها عندك سواء من ناحيه امكانياتك او تحركاتك في الملعب فقبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل النوتيفيكيشن ويلا بينا نبدا <تصفيق> اهم الحاجات اللي لازم تشتغل عليها كمدافع هي ذكائك في التوقع وسرعه رد فعلك وانك تقرا المهاجم اللي قدامك طبعا مش فاهمني تمام انا هشرح لك هنا ميسي استلم الكرة وخد نظره على الملعب عشان يشوف مساحه كويسه يستغلها في خلق فرصه لتسجيل هدف وافضل اختيار قدام ميسي هو انه يجري بالكوره في المساحه الموجوده ورا نيستا ويبدا يقرب من المرمى ويسدد وقت ما ميسي كان بيفكر في كل ده نيستا كان في اقصى تركيزه وبدا يتوقع ميسي هيعمل إيه؟ بعد اول لمسه اخذها ميسي على الكرة. نيست خد باله ان في وراه مساحه كبيره وبدا يلف جسمه ويروح في المساحه اللي توقعها باقصى سرعه ووصل مع ميسي في نفس الوقت وعمل تاكلينج على الكره باحترافيه عاليه وقدر انه يمنع ميسي من التسديد هنا في موقف تاني ثرو بول لجارس بيل في الصحراء اللي ورا جوردي ألبا وبكده جوردي ألبا بقى اللعبة ولو هتبص على الوينج الثاني هتلاقي كريستيانو رونالدو سابق ألفيس بكتير وبكده ألفيس هو كمان بره اللعبه وبيكي بقى في موقف اتنين على واحد وصاد اتنين من اسرع اللعيبه في العالم ولو فضل مغطي على كريستيانو كتير جارس بيل هيكمل بالكره لوحده واكيد هيسجلها في اللحظه دي بكي بذكاء بدا يقرب من جارس بيل عشان يقفل زاويه التمرير لكريستيانو واول ما بيل طمع في الكره وخد لمسه عشان يطولها قدامه بيكي راح باقصى سرعه ووصل قبل بيل وعمل تاكلنج على الكره في وقت مظبوط باجزاء الثواني قلت لك عليه في البدايه وهو ذكائك في التوقع وسرعه رد فعلك وانك تقرا المهاجم اللي قدامك. <تصفيق> تاني حاجه مهمه لازم تفهمها كمدافع هي تحركاتك في الملعب في حاله استحواذ فريقك على الكره انت بتلعب دور هجومي كبير ومركزك ما بيقتصرش على الدفاع فقط وبتبدا تتقدم وتوسع المسافه ما بينك وبين المدافع اللي جنبك عشان تدي خيارات اكتر للتمرير والدعم من الخلف لفريقك. فانت مهم جدا بالنسبه لك انك تكون متقن لتمريراتك ورؤيتك للملعب تكون كويسه ودايما تلعب السهل عشان بدايه الهجمه المنظمه لفريقك بتكون من عندك انت. تالت حاجه مهمه لازم تشتغل عليها هي الكرات الرأسيه، انت كمدافع هتتعامل كتير مع الكرات العاليه في الماتشات سواء كانت ركنيات أو ضربات حرة أو كرات طولية، وفي كل الحالات دي أنت محتاج تطور ارتقائك وتكنيك ضرب الكرة، هنا الأمثلة دي تبينلك إن فيرجل فان دايك عشان يكسب أي كرة عالية بيحاول يوصل للكرة من أقصى نقطة ليها في الجو، وما بيديش للمهاجم اللي قدامه أي فرصة إنه يعمل جامب حتى، وفي تدريبات كتير تقدر تتدرب عليها عشان تطور من ارتقائك وتكنيك ضرب الكرة الرأسية عندك، ومع التدريب والخبرة اللي هتزيد معاك هتقدر إنك بنسبة كبيرة تكسب أي كرة عالية توصل لك. فدي كانت شوية نصايح لو انت مدافع مبتدئ هتساعدك كتير انك تطور مستواك بشكل اسرع فلو الفيديو ده ضفلك حاجة جديدة وعجبك يا عالمي ما تنساش تعمل لايك وشير وشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله